بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈوپامین ڈی ٹاکس کے بارے میں ڈوپامین ڈی ٹاکس کیا ہے اور ہمیں کیوں اس کی ضرورت پڑ رہی ہے اور کیسے ہم ڈوپامین ڈی ٹوکس کر سکتے ہیں آج کل کی تیز ترین دنیا میں تیز ترین زندگی میں ہم ہر چیز میں جلد بازی کو لے آئیں ہم چاہتے ہیں جو بھی ہم کھانا کھائیں وہ جلد از جلد ہمیں جو ہے وہ انرجی دے وہ جلد از جلد ہمیں مزہ دے وہ جلد از جلد جو ہے وہ ہمیں اس لیول پر لے جائے کہ جس لیول پہ ہماری باڈی جو ہے وہ پوری طرح چارج ہو جائے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں جلد بازی میں کرتے ہیں اور جلد بازی کی اسی چیز کی وجہ سے ہم مختلف طرح کی اڈکشن میں ڈلتے چلے جا رہے ہیں اس سب کے پیچھے جو برین کیمیکل انوالو ہے اسے کہتے ہیں ڈوپامین اور یہ جو اڈکشن ہے اسے کہتے ہیں ڈوپامین اڈکشن ڈوپین کیا ہوتا ہے ڈوپامین کے بارے میں میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن میں اوور ویو آپ, کا اس کو، آپ کو اس ویڈیو میں دے دیتا ہوں. ہمارے مختلف طرح کے کاموں کو کنٹرول کرتا ہے جیسے ہمارا یہ جو برین کیمیکل ہے یہ انوالو ہوتا ہے ہماری موٹیویشن میں ریوارڈ میں में میں لرننگ میں فوکس میں اٹینشن میں پین پروسیسنگ میں سلیپ میں ڈریمنگ میں یعنی کہ جو ہم خواب وغیرہ دیکھتے ہیں کو خوشگوار کرنے میں اس کا بہت جو ہے وہ عمل دخل ہوتا ہے اب ڈوپامین یہاں کی حد تک تو بہت اچھا ہے لیکن ڈوپامین کے لیول اگر مینٹین رہے تو بہت اچھی بات ہے ہم غلطی کہاں کرتے ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ گھر کا کھانا پسند کریں گے یا باہر کا آپ بک ریڈنگ کرنا چاہیں گے یا مووی دیکھنا چاہیں گے آپ جم کر کے اپنی کیلوریز کو برن کرنا چاہیں گے یا اپنے پارٹنر کے ساتھ ہم بستری کر کے اپنی کیلریز کو برن کرنا چاہیں گے آپ اوویسلی دونوں سیناریوز میں لازمن ہے کہ موسٹ اور ٹائم لوگ آپشن بی کو ہی چوز کریں گے اب کیوں ہوا یہ اس لیے ہوا کہ ہم لوگ انسٹنٹ انرجی چاہتے ہیں انسٹنٹ پلائیر چاہتے ہیں اور انسٹنٹ ریوارڈ چاہتے ہیں جو انسٹنٹ کی چاہت ہے یہی یہ ہمیں کسی بھی طرح کی ایڈکشن میں ڈالتی ہے کوئی کام جو ہم آج کر رہے ہیں اور مزے کے لیے کر رہے ہیں تو ہم اپنے ڈوپامین کے اس لیول کو ہائی کر رہے ہیں اب جیسے ہی ہم وہ دوبارہ کام کریں گے تو ہم چاہیں گے کہ وہ جو ہائی لیول آف ڈوپامین ہے وہ مینٹین رہے اور اسی چیز کو بار بار کرنے کے لیے ہم اسی مزے کی تلاش میں رہیں گے وہی مزہ جو پہلی بار ہمیں آیا تھا وہی لذت جو ہمیں پہلی بار محسوس ہوئی تھی اسی وجہ سے ہم باہر کے کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے ہم فیس بک کے عادی ہو جاتے ہیں چائے کے آدی ہو جاتے ہیں سگریٹ کے شراب کے نسوار کے پاؤن کے اور سیکس کے ساری جو ہوتیا چوکے بوکا تھا اور اس باکس میں ایک لیور تھا چوہا کیا کرتا وہ خوراک کی تلاش کے لیے بار بار ادھر ادھر گھومتا لیکن اسے کہیں خوراک نہیں ملتی اور وہ جیسے ہی جاتا اس لیور کو پریس کرتا تو اسے بدلے میں خوراک مل جاتی جو بھی وٹ ایور جو بھی اس کو پسند تھا وہ وہاں سے اس کو مل جاتا اب چوہے نے اسی پریکٹس کو بار بار کرنا شروع کر دیا وہ جاتا اس لیور کو پریس کرتا اسے ریوارڈ ملتا وہ خوش ہو جاتا جب سائنٹسٹ نے جب ایکسپیریمنٹ کرنے والے نے بی ایف اسکنر نے اس کے جو مائنڈ کی کیمسٹری کو ابزرو کیا مائنڈ کو دیکھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں اس کا ڈوپامین کا لیول اس کو ریوارڈ ملنے کی وجہ سے بہت زیادہ اپ ہو رہا تھا سیم یہی اسٹریٹجی ہمارے ساتھ لگ رہی ہے ہم کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں کوئی بھی چیز ہم کھاتے ہیں یا کوئی بھی مارکیٹنگ کمپنی یا کوئی بھی ایون فیس بک والے بھی سیم یہی میتھیالوجی پہ کام کر رہے اسی سائیکولوجی پہ کام کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جیسے ہم موبائل پکڑتے ہیں تو وہ ہمیں ایک الرٹ دے دیتے ہیں ہمیں ایک نوٹیفیکیشن دے دیتے ہیں کہ فلاں دوست نے فلاں بندے نے ہماری کسی تصویر کو لائک کیا یا فلاں جگہ پہ ہم نے کمنٹ کیا تھا ہمیں اس کمنٹ کا جو ہے وہ رپلائی آیا ہے ہم فورم سے پہلے اپنے ڈوپامین کے لیول کو ہائی کر دیتے ہیں اور ہم اس طرف جاتے ہیں اور اس جو ہے وہ میسج کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک یہ بات ایک حد تک چلے مان لیتے ہیں نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن چلے ہو گئی لیکن اصل جو ایکسپیرمنٹ تھا وہ اس کے بعد تھا بی ایفر نے اسی ایکسپیریمنٹ میں تھوڑا سا ٹوسٹ ڈال دیا اور اس تھوڑی سی ٹوسٹ کی وجہ سے جو چیز نکل کر سامنے آئی واٹم جو کہ اصل خطرناک چیز تھی اب کیا ہوا اسی سائیکولوجسٹ نے جو تھا وہی باکس لیا وہی چوہا رکھا وہی اسی طرح وہ چوہا جاتا اس لیور کو پریس کرتا لیکن اب کی بار تھوڑا سا چینج یہ تھا کہ کبھی اسے ریوارڈ ملتا اور کبھی اور کبھی اسے ریوارڈ نہیں ملتا جب اسے ریوارڈ ملتا تو ایک دم اس کا ڈوپامین کا لیول جو ہے وہ ہائی ہو جاتا اور جب اسے ریوارڈ نہیں ملتا تو ایک دم اس کا جو ڈوپامین کا لیول ہے وہ لو ہو جاتا اب جو ایک دم ہائی تھا اور ایک دم جو لو تھا اس نے ڈوپامین کی کریونگ اس چوہے کے اندر ڈال دی اب چوہا بار بار کہیں سکون نہیں لے رہا تھا وہ بار بار آتا جاتا پریس کرتا بار بار بار بار آپ ذرا دیکھیں کیا سیم ہم سب نہیں کر رہے بار بار موبائل پکڑتے ہیں چیک کرتے ہیں موبائل کو اپنے سے آپ سے دور نہیں کرتے کسی بھی چیز کو جو بھی کام ہم ایڈکشن کرتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں سگریٹ اپنے پاس رکھتے ہیں نسوار کھاتے ہیں نسوار اپنے پاس نسوار کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موسٹ آف دا ٹائم میرے پاس جو لوگ بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں وہ ایک ہی چیز کہتے ہیں یار ہمیں کچھ بتاؤ کہ ہم نسوار کی عادت کو کیسے چھوڑیں نسوار نہیں چھوٹ رہی سگریٹ اور نسوار کی بہت زیادہ کیسز ہیں جو یہ لوگ چھوڑ نہیں پا رہے اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے اس چیز کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر ڈوپامین ہائی ہوگا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور اگر ڈوپامین کا لیول لو ہوگا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا اگر تو ڈوپامین کا لیول ہمارا اپ ہوتا ہے جو کہ بظاہر ہمارا موسٹ اف دی ٹائم اپ ہی رہ رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں انزائٹی ہو رہی ہے ڈپریشن ہو رہا ہے بائی پولر ڈسオーダー ہو رہا ہے ہم ایک ہماری جو ڈیزائر ہے سیکس کی ڈیزائر ہے گندے خیالات کی کی یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے پورن ہو رہی ہیں ہمارے اندر سیکس کو لے کے بہت زیادہ جو ہے نا وہ عجیب و غریب سے خیالات آ رہے ہیں ہسبینڈ وائف کا تعلقات بھی اسی وجہ سے خراب ہو رہا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی لائف میں جو پارٹنر ہے اس کا جو چیز اس نے کہیں سے دیکھی ہے وہ ویسا ہی ہو نارملی ویسا نہیں ہوتا کیونکہ جو ویڈیوز میں آپ دیکھ چکے ہیں اس بات کو روکیں یہ کام نہ کریں کیونکہ گھریلو لائف اور طرح کی ہے اور, اور یہ جو اللہ تعالیٰ بس معاف فرمائے ہم کس طرح گمراہی میں جا رہے ہیں حیران ہوتی ہے لوگوں کو اس چیز کو دیکھ کے اس کے علاوہ یہ ہماری پھر وہ خواہش کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے ہمارے ہمیں ہوتی ہیں ہمارا غصہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور ہمیں نیند نہیں آتی ہاں نیند نہیں آتی کیوں ہمیں نیند نہیں آتی اس کی وجہ ہے آپ نوٹس بھی کیجئے گا کبھی رات کو ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی فلم دیکھی آپ نے کوئی ڈرامہ دیکھا اس ڈرامے کے بعد آپ کو ٹھیک سے نیند نہیں آئے گی آپ کا ڈوکومین کا لیول ہائی ہو گیا اور ایک تو ڈرامے والے آپ یہ کریون کے طور پہ کرتے ہیں کہ وہ اینڈ پہ ایک قسط का دوسری قسط کا جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا اس نیکسٹ ایپیسوڈ کا جو ہوتا ہے نا وہ ہم وہی سوچتے رہتے ہیں اسی چیز کی وجہ سے ہم پھر اس رات کو تو بڑا بےقرار ہو کر سوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ نیند نہیں آتی اور نیند نہ آنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا پھر نیکسٹ ڈے اچھا نہیں گزرتا اب اگر ہمارے اس سے ہٹ کر جب ہم اس کو بالکل چھوڑتے تب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تب ہمارا برین فوک والی کیفیت زیادہ رہتی ہے ہمیں ہم لیک آف انرجی رہتی ہیں، ہمارا موڈ ڈسٹرگ رہتا ہے، ہمارا کھانا بھی نہ خراب رہتا ہے جس میں درد رہتی ہیں، لو موٹیویشن، لو سیلف اسٹیم، کانسٹیپیشن، لوز موشن اور اس کے علاوہ بہت کچھ یہ سب کیوں ہوا؟ ہماری ڈوپامین کے لیول کو لو کرنے کے لیے ہوا لو ہونے کی وجہ سے ہوا اب جیسے ہی یہ چیزیں ہم سے دور جاتی ہیں ہم بے قرار ہو جاتے ہیں آپ دیکھیے گا موبائل اگر چند لمے آپ سے دور کر لیا جائے آپ کتنے بے قرار ہو جائیں گے آپ اگر سگریٹ پیتے ہیں چند لمحے آپ سے سگریٹ دور کر دی جائے آپ کتنے بے قرار ہو جائیں گے نسوار کھاتے ہیں میرے ایک ریلیٹو ہیں جو نسوار کھاتے ہیں ان کی نسوار کی وہ جو پڑیا تھی وہ گم ہو گئی وہ تو بے قرار ہو گیا ادھر ادھر پاگلوں کی طرح ڈھونڈنا شروع کر دیا کیوں کا لیول لو ہو گیا تین مہینے کے لیے کریں آپ دونوں میں سے کون سا لائف جو ہے وہ کام چوز کرنا چاہیں گے اگر آپ میری سجیشنس لیتے ہیں تو میں ہمیشہ کہوں گا اور وہ کام کریں جو آپ کو پورا لانگ چاہیے کرنا چاہیے پوری زندگی کرنا چاہیے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں ایک ڈوپامین کے ٹائم کو فکس کرنا پڑے گا ہمیں سیل فون کے ٹائم کو ایک فکس کرنا پڑے گا بیڈ ایڈکشنز کو سٹاپ کرنا پڑے گا ہمیں لائک like ایک پیٹرن میں لائف کو لانا پڑے گا تو ہی ہم ڈوپامین ڈی ٹاکس کر سکیں گے ادروائز جس طرح ہم تیزی سے اپنی لائف کو برباد کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہر چیز ہے پھر بھی خوشی نہیں ہے کیونکہ ہم خوش ہو ہی نہیں رہے ہم خوش رہی ہی نہیں رہے ہم اللہ سے دور دنیا سے نزدیک اور دنیا سے نزدیک ہوں گے تو پھر یہ سب تو ہوگا اب کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ڈوپامین کو ڈی ٹاکس کرتے ہیں ان سے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ویڈیو کو ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو تھینک یو سو مچ باقی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں ہمارا ایک ہماری ایک ویب سائٹ ہے اگر آپ مجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ مجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے لنک میں آپ کو جو ہے وہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا آپ جائیں اور وہاں اپنا ایک ڈیٹیل کوشچن ٹائپ کر دیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہے اور میں کس طرح آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں پلیز نہ سوچیے گا کہ یہ جو ریلیز کرتے جا رہے ہیں یہ ہم بہت دیر تک نہیں کر سکتے اگر ہم بہت دیر تک کریں گے تو ہم بہت زیادہ ڈیپریشن میں رہیں گے اور اسی ڈپریشن کی وجہ سے ہم بہت زیادہ لیٹر لیٹرون جو ہے وہ بیماریوں کا سامنا کریں گے سب سے پہلی چیز یہ کہ کوئی بھی ڈوپامین ہے آپ کا کوئی بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو اڈکشن ہے کوئی بھی چیز ہے سوشل میڈیا اڈکشن تو کامن ہے اس چیز کو آپ سب سے پہلے تھوڑا سا ریپلیس کر دیں یعنی کہ اس کو آپ ریپلیس کریں موسٹ سٹڈیز میں دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی اڈکشن کو سٹاپ کرنا چاہتے ہیں نا تو کبھی بھی اس کو ایک دم اسٹاپ نہیں کریں اس کی جگہ پہ کوئی اور کام کرنا شروع کر دیں پہلے تو اسپیسیفکلی آپ دیکھیں کہ آپ کتنے وقت کے لیے اس چیز کو استعمال کرتے ہیں اس کو ریپلیس کر دیں اگر آپ سوشل میڈیا پہ فیس بک وغیرہ انسٹاگرام وغیرہ یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو اس کو ریپلیس کر دیں اس ٹائم پہ آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں हैं کر سکتے ہیں جم کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو कर لگتی ہے وہ کر سکتے ہیں اگر آپ एडिक्शन में وہ तो उस टाइम ہیں बेस्ट जो है پہ वॉक है उस टाइम واک बेस्ट जो आपको پہ جو ریپڈ آپ کا جو ہے وہ یہ کریونگ کو کم کرے گی وہ واک ہے وہ ایکسرسائز ہے وہ کر سکتے ہیں اور خود کو بیزی کرنا بیزی رکھنے کی جو ہے نا یہ عادت اپنا ہے موسٹ آف دا ٹائم میں نے دیکھا یار لوگ کام ہی نہیں کرتے ویلے بیٹھے ہیں آن لائن کر رہے ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں آ رہے ہیں اور بس مست زندگی جی رہے ہیں دس از ناٹ لائف اس کو تھوڑا سا پیٹرن کو بدلیں اپنے آپ کو نا تھوڑا لمٹائز کر دیں یعنی کہ فون اگر میرے پاس پڑا ہے نا فون تو یہاں ہے میں اس کو limit میں رکھا ہوا ایک limit میں رکھا ہے میں اس کو کسی کمنٹ میں بھی رکھ سکتا دور بھی رکھ سکتا لیکن میری مجبوری ہے کہ مجھے جو ہے وہ میں میں میری ٹیم ہی زیادہ رپلائی کرتی ہے اور جو بھی میرے اپوائنٹمنٹ یا جو بھی میری بات ہوتی ہے پھر میں کسی سے تبھی بات کرتا ہوں ادر وائز یہ فون یہاں پڑا ہے میرے لیے کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے مجھے اس کی کوئی اتنی ایسا ضرورت ہی نہیں ہے میں کون سا کوئی ہر وقت اس پہ اس کو تھوڑا لمیٹائز کرتے پھر ٹھیک ہے تھوڑا دور ہے دور ہی رہے کیا کرنا چاہتے ہو لائف میں گول آپ کا لائف میں گول ہونا بڑا ضروری ہے ڈیلی بیس پہ اپنی ایک روٹین بنا لو ڈیلی بیسس پہ ابھی میں انشاءاللہ اسی ویک یا نیکسٹ ویک میں امید ہے کہ اسی ویک میں ایک 22 25 جو ہے نا وہ لسٹ کی میں ایک لسٹ بنا رہا ہوں کہ وہ آپ فالو کرو اس سے کیا ہوگا کہ یار ایک تو آپ کی جو لائف ہے نا وہ بڑی ہیلتھی ہو جائے گی اب आप देखोगे ना तो लोग कहते हुए आपको नजर आएंगे यार डिप्रेशन से कैसे कोई बाहर आ जाता है एंगजाइटी से कैसे कोई विदाउट मेडिसिन आप जब वो 22 25 ट्वेंटी चीजें जब वो किसी को भी बताओ अगर खुद करोगे आप खुद कहोगे कि यार लाइफ में तो बहुत बड़ा चेंजेस है अगर आप एनजाइटी की मेडिसिन खाते हो एंटी एनजाइटीज की मेडिसिन लेते हो और कोई भी जो है वो एंटीसाइकोटिक या कोई भी जो है वो एंटी डिप्रेशन लेते हो तो आपको वो फॉरवर लेनी पड़ती है क्यों کیونکہ آپ کو ایک پیٹرن کو فالو کرنا پڑتا ہے تو وہی پیٹرن اگر ہم روٹین میں لے آئے تو وہ زیادہ بیسٹ نہیں ہے تو روٹین ٹو ڈو لسٹ مینج کرنا بڑا ضروری ہے میڈیٹیشن جم ایکسرسائز نماز قرآن واک یہ ساری چیزیں میں ہمیشہ کہتا ہوں اچھا کھاؤ اچھا رہو اور سیراٹون رچ فوڈز اس پہ میری ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ آپ لازمن دیکھیں اب تھوڑا سا میں کوکلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اسموکنگ چھوڑنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی ایک دم نہ چھوڑیں آپ نے ہمیشہ سموکنگ کو سلولی سلولی کم کرنا ہے جیسے آج 10 سگرٹیں پی لیں دس سگرٹ پی رہے ہیں آپ کچھ دیر بعد اس کو نو کر دیں کچھ دن بعد اس کو آٹھ کر دیں سات چھ اس طرح گریجولی اس کو آپ ڈکریز کریں آپ فاس فوڈ کھاتے ہیں نوٹس کریں ایک مہینے میں کتنی دفعہ کھاتے ہیں اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ نیچے کی طرف لے آئیں آپ سوشل میڈیا کا تو میں نے بتا دیا آپ ٹی کافی پیتے ہیں چینی کو ریموو کر دیں چینی کی جگہ نمک ڈال دیں یا تھوڑی سی کالی مرچیں ڈال دیں جیسے ختم کریں گے تو آپ کو جیسے ہی آپ کو ڈوپامین کا لیول نہیں ملے گا آپ کا دماغ جو بار بار کریونگ کی طرف جا رہا ہے اس کو ختم کر دے گا آئی ہوپ سو کہ اگر آپ ان ساری چیزوں پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو کافی جو ہے اس کے ریزلٹ ملیں گے اور آپ کو ریزلٹ ملے تو کائنڈلی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میری یوٹیوب چینل پہ بھی کیجیے گا فیس بک پہ بھی کیجیے گا اور میری ویب سائٹ پہ بھی کیجیے گا مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے کمنٹس کو پڑھ کے مشن کیا ہمارا مشن اے کی ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو یہ اویئرنیس دینی ہے کہ وہ ڈپریشن سے وہ انزائٹی سے وہ اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں وداؤٹ اینی میڈیسن وداؤٹ اینی فردر ہیلپ بس ان کو ہیلپ کس کی چاہیے سب سے پہلے اللہ کی رسول کی اور آپ صلم کے بتائے ہوئے احکامات کی باقی یہ ویڈیوز فل آف جو ہے وہ آپ کو روڈ میپ دیتی ہوئی نظر آئیں گی اس سے علاوہ بھی اگر آپ کو کچھ ہٹ کے لگے تو میں میکسیمم آپ کے لیے جو ہے وہ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہونے کی کوشش کروں گا پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہر چیز مفت نہیں ہو سکتی ہر چیز فری نہیں ہو سکتی آپ جو بھی وقت لیں گے وہ فری نہیں ہوگا اس بات کو یاد رکھیے گا اور اس پہ عمل کیجیے گا جو میں آپ کو بتاؤں میرا مقصد صرف آپ کو اس درد تکلیف سے نکالنا ہے آپ کے ساتھ, ساتھ کے بغیر یہ نہیں ممکن ہو سکے گا ویڈیو کا اہتمام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیے گا مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ